Καλησπέρα και από μένα, και ένα θερμό καλωσόρισμα σε όλου και όλε εσά που είστε μαζί μα σε αυτή τη διαδικτυακή συνάντηση. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω του διοργανωτέ, το Ινστιτούτο Γκέτε και το Ελληνικό Ιδρύμα Πολιτισμού, και ειδικότερα την κυρία Τζίμη και την κυρία Χατζηγεωργίου για την όλη ευθύνη τη διοργάνωση αυτή τη σειρά online σεμιναρίων με τίτλο Η τέχνη τη μετάφραση. Και φυσικά θα ήθελα και εγώ από τη μου να καλωσορίσω του τρει καλεσμένου μα για απόψε. Τη Μαρία Τοπάλλη, τον Άντριαν Κάζνετ και τον Περκλήδου Βίτσα, και να τους ευχαριστήσω θερμά που είναι σήμερα μαζί μα και θα μα μιλήσουν. Η απόψηνή μα συζήτηση φιλοδοξεί ουσιαστικά να εστιάσει και να εμβαθύνει σε κάποια από τα ζητήματα που είχαν τεθεί στο προηγούμενο σεμινάριο, αυτό του Φεβρουαρίου. Η κουβέντα λοιπόν θα περιστραφεί γύρω από τη θέση τη μεταφρασμένη λογοτεχνίας μέσα στην εκδοτική παραγωγή, στον χώρο του βιβλίου. Ε, τα κριτήρια επιλογή τη ξένης λογοτεχνία κατά τη διαμόρφωση ενό εκδοτικού προγράμματο και πιο συγκεκριμένα στι σχέσει που διαμορφώνονται μέσα σε αυτό το πλαίσιο μεταξύ μεταφραστών λογοτεχνία και εκδοτών. Όλα αυτά υπό ένα συγκριτικό πρίσμα, στρέφοντα το βλέμμα μα δηλαδή στην Ελλάδα και στη Γερμανία και παίρνοντα ω παράδειγμα δύο εκδοτικού οίκου, έναν ελληνικό τη εκδόση Νεφέλη που διευθύνει ο κ. Δουβίτσας, και έναν γερμανικό τη εκδόση Πραγαζίτι Μπρέσε που διευθύνει ο κ. Κάσνιτς που κατέχουν και οι δύο μια ξεχωριστή ευδιάκριτη θέση στο, στο εκδοτικό τοπίο των δύο χωρών και έχοντας παράλληλα ως πολύτιμη συνομιλήτρια την Μαρία Τοπάλλη, που είναι ποιήτρια, μεταφράστρια και κριτικός λογοτεχνίας, έχει δηλαδή μια πολύπλευρη παρουσία μέσα στον χώρο και έχει επίση εξικίωση τόσο με τα ελληνικά εκδοτικά πράγματα όσο και με το γερμανικό πολιτισμικό γείγναστα. Ήρθε η ώρα, νομίζω, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Και θα ήθελα να απευθύνω την πρώτη ερώτηση στον κύριο Δουβίτσα. Κύριε Δουβίτσα, οι εκδόσει Νεφέλη στο πεδίο τη λογοτεχνία, πέρα από τη συστηματική έκδοση σύγχρονων Ελλήνων συγγραφέων και τη φιλοξενία στον κατάλογό του μια εκτενού σειρά με σημαντικού τίτλου από την ελληνική πεζογραφική παράδοση, δηλαδή έργων που γράφτηκαν μέσα στο διάστημα 1800 και 1930, διαθέτουν επίση έναν ευρύ κατάλογο. Με έργα ξένη λογοτεχνία, κλασικών και σύγχρονων κλασικών συγγραφέων. Να αναφέρω ενδεικτικά κάποια παραδείγματα συγγραφέων για το κοινό μα. Ρακίνα, Γκέτε, Μοπασάν, Ρίλκε, Κάφκαλ, Λατριαμόν, Ναμπόκοφ, Κάμινγκ, Κομπρόβιτ και ούτω καθεξής. Δίπλα σε αυτού του τίτλου υπάρχουν και έργα σημαντικών σύγχρονων συγγραφέων που πέθαναν πρόσφατα ή είναι ακόμα εν ζωή, όπω τη Τόνι Μόρισον, των ποιτών Τζον Άσπερ και Τόμα Στ του Ιαν Μακιούαν, του Ιωακίμ Σαρτόριο. Ε, θα ήθελα να σα ρωτήσω αν μπορείτε να μα μιλήσετε για το πώ διαμορφώθηκε μέσα σε αυτά τα χρόνια ο πλούσιο αυτό κατάλογο. Υπήρχε ένα σαφέ σχέδιο πλεύση από τον Γιάννη Δουβίτσα και στη συνέχεια από εσά, και πώ συνέβαλαν, εάν συνέβαλαν, στη συνδιαμόρφωση αυτού του σχέδιου οι μεταφραστέ με του οποίου συνεργαστήκατε, με τι προσωπικέ του επιλογέ και προτάσει. Ναι. Ευχαριστώ πολύ καταρχά, ε, του δεργανοτές και ευχαριστώ για την πολύ ωραία ερώτηση. Ε, ο εκδότης όντω βάζει ένα σχέδιο πλεύσης, βάζει μια ρώτα, μια κατεύθυνση. Στις περιπτώσεις, περιπτώσεις όμως των εκδοτών, όταν οι ίδιοι δεν είναι μεταφραστές λογοτέχνες όπως ο κ. Κάζνης που είναι σήμερα μαζί μας, ε, είναι οι υπεύθυνοι σειρών που επιλέγει ο εκδότης αυτή που κάνουν τι επιλογές και που τον πείθουν να επενδύσει σε κάποιους τίτλους. Ειδικά στη σύγχρονη λογοτεχνία, ο ρόλο του Διευθυντή Σειρά είναι πολύ κρίσιμο. Όσο καλύτερα μπορεί να επιλέξει τα βιβλία και του μεταφραστέ, αλλά και να δείξει στον εκδότη πώ πρέπει να προωθήσει τα βιβλία αυτά που θα εκδοθούν στην αγορά, τόσο μακροβιότερη θα είναι η σειρά μεταφρασμένη λογοτεχνία στον συγκεκριμένο εκδοτικό οίκο. Δηλαδή, εγώ θεωρώ από τη δική μου τουλάχιστον εμπειρία ότι ο εκδότη στι περισσότερε περιπτώσει δεν είναι σε θέση να φτιάξει, να διαμορφώσει μια καλή σειρά. Μεταφρασμένη λογοτεχνία. Φυσικά υπάρχουν πολύ σημαντικέ εξαιρέσει και τι ξέρουμε όλοι. Ε, οπότε τελικά είναι οι προτάσει των ίδιων των λογοτεχνών. Συνήθω ο διευθυντή σειρά για έναν εκδότη είναι ο ίδιο μεταφραστή, είναι ο ίδιο λογοτέχνη. Οπότε αυτό είναι που διαμορφώνει, μια, έχει ένα, ένα πραγματική εικόνα για το πώ θέλει να διαμορφωθεί μια σειρά στα επόμενα 10, 15, 20 χρόνια και προσπαθεί να φτιάξει, να μιλέψει σιγά σιγά αυτή τη σειρά. Στην Εφέλη του πατέρα μου, ο Χάρη Βαβιανός με την Κατερίνα Σκινά έστησαν μαζί του το μεγαλύτερο μέρος του καταλόγου της νεφέλης μέχρι σήμερα στη μεταφρασμένη λογοτεχνία. Ήταν άλλωστε μια περίοδος με πολύ ε, μεγάλη παραγωγή για την Ελλάδα. Ε, η δεκαετία τελείωσε του 80 αρχές του 90 και όλη η δεκαετία του 90. Εγώ συνέχισα έπειτα πιο διστακτικά μετά το 2003 λόγω του ότι δραστηριοποιήθηκα κυρίω μέσα στην οικονομική κρίση. Αλλά επίση, πάντα με σημαντικού συμβούλου, όπω παραδείγματο χάρη τον Αλέξη Πφάου, ή με σημαντικού μεταφραστέ δίπλα μου, όπω είναι ο Βασίλη Μανατίδης, όπω είναι ο Γιάννη ο Καλφατίδη. Έτσι, λοιπόν, νομίζω πω με αυτόν τον τρόπο που εγώ καταλαβαίνω πως, ότι πως φτιάχνει κανεί μια, μια σειρά, χρειάζεται συμβούλου. Χρειάζεται λογοτέχνε και μεταφραστέ που θα τον βοηθήσουν, θα τον βοηθήσουν τον εκδότη να, να φτιάξει μια, μια σειρά με, με συνέπεια στον χρόνο. Danke schön. und Adrian Kasnitz. Lieber Adrian, ich komme nun zu dir. Die Parasitenpresse ist ein Verlag, der seit seiner Gründung im Jahr 2000 einen Fokus auf aktuelle Lyrik gesetzt hat und außerdem ausgewählte Kurzprosa, Erzählungen, Kurzdramen und offene Textformen veröffentlicht hat. Dabei lag zumindest in der ersten Zeit der Schwerpunkt in der neuen deutschsprachigen Lyrik, wurde aber mit der Zeit durch ein wachsendes Interesse an der fremdsprachigen Lyrik in Übersetzungen ergänzt. Und ihr habt bisher internationale Lyrik unter anderem aus Dänemark, aus Polen, den Niederlanden, aus Griechenland, Norwegen und so weiter veröffentlicht. Weitere Übersetzungen, zum Beispiel aus dem Russischen, Portugiesischen und Spanischen, sind in Vorbereitung. Und ihr plant außerdem eine neue Reihe, die künftig Erzählungen in Übersetzungen vorstellen wird. Ich möchte dich nach den Auswahlkriterien für die fremdsprachigen Titel fragen. Wie kommst du überhaupt zu den Autorinnen, die dich interessieren? Also läuft das meist durch Netzwerke, also durch Bekanntschaften mit Internationalen AutorInnen oder VerlegerInnen, die im Ausland sitzen? Und wenn ja, wie findest du dann den Übersetzer oder die Übersetzerin, die dann das Buch, ein bestimmtes Buch, also übersetzen wird? Und wie offen bist du für Vorschläge, andererseits die von den ÜbersetzerInnen selbst kommen? Und würde ich also auf einen Autor, eine Autorin hinweisen, von dem oder der du noch nichts gehört hattest? Mhm. Ähm, erstmal hallo, Kalisbeda Sas. Ähm, ich sitze hier in Köln. Wir ähm, haben es irgendwie 13 Grad draußen. Es ist ziemlich, ziemlich kühl. Ich ähm, beneide Sie alle ähm, in Griechenland für das schöne Wetter und äh, wir sind noch lange nicht so weit. <lacht> ähm, und ähm, danke auch für die Einladung. Ähm, das ist jetzt erstmal eine ganze Reihe von Fragen, die ähm, du hast, Marina. Ähm, Ich erzähle vielleicht ein bisschen von der Geschichte des Verlages. Ähm, ja, uns gibt es jetzt 20 Jahre und es fing an als ein eher studentisches Projekt. Ich, ähm, ich war noch jünger als jetzt ähm, und habe ähm, im Studium angefangen, so Lyrikhefte zu machen für andere junge deutschsprachige Autoren, die halt auch so in meiner Generation waren. Ähm, dann vor dem ersten vor der ersten großen Veröffentlichung standen, ähm, die dann später kamen und wir haben halt immer Debüts veröffentlicht ähm, mit mit Heften. Das haben wir irgendwie viele Jahre gemacht. Ähm, der Verlag ist jetzt ein anderer als am Anfang. Wir machen jetzt hauptsächlich ähm, Taschenbücher und diese Anthologien mit ähm, Dichterinnen und Dichtern aus verschiedenen Ländern. Und ähm, aber vieles hat sich ähm, am Anfang auch diese diese Fremdsprachen, die dazugekommen sind, über die ähm, Dichter entwickelt. Dichterinnen und Dichter, die vielleicht ähm, andere Sprachen haben können, unterwegs waren, vielleicht zu Festivals eingeladen waren, dann spannende andere junge Dichterinnen und Dichter wieder kennengelernt haben. So sind oft die ersten Übersetzungen dieser ähm, fremdsprachigen Dichter ähm, passiert. Und ähm, letztendlich war es dann halt dieses Netzwerk, das halt diese Sprachen dann auch vorangebracht hat. Am Anfang war es zum Beispiel, ich meine, das ist weit weg von, von uns, aber ähm, Südamerika, weil ähm, ein Dichter und Übersetzer aus Berlin, Timo Berger, der ähm, uns halt viele Vorschläge gemacht hat und ähm, so ist das dann entstanden. Später haben wir gesagt, ähm, also später sind dann wieder andere Sprachen dazugekommen, aber meistens auch so durch diese Schriftsteller-Übersetzer-Konstellation, dass halt ähm, Autoren, die dann auch Übersetzer sind, Vorschläge machen. Ähm, jetzt sind wir vielleicht noch mal an einem neuen, an einer neuen schwelle dass wir halt eben sagen, also zum Beispiel Der Lyrikbereich ist natürlich ein, ein besonderer, weil, weil ja auch die Übersetzungen häufig anders, anders sind, weil sie ja auch wieder gute Dichte in der Zielsprache sein sollen und es häufig auch einen, einen Dichter in der Zielsprache erfordert, der die Nachdichtung ähm, anfertigt. Wenn wir jetzt mit Prosa auch etwas weitermachen und, und sagen, wir möchten gerne ähm, Ja, Erzählungen, Kurzgeschichten, ähm, vielleicht Kurzromane, auch aus anderen Sprachen ähm, übersetzen, funktioniert das natürlich nochmal anders, weil man dann häufig auch mit ähm, anderen Übersetzern, Übersetzerinnen zusammenarbeitet und ähm, da bekommen wir mittlerweile auch Vorschläge von, ähm, von Übersetzerinnen und Übersetzern und schauen uns das an und ähm, entscheiden dann, Das waren das jetzt alle Fragen. Ich weiß nicht, es waren so viele. Ja, ja, ja, stimmt. <lacht> Vielen Dank also für das ganze Bild, das Sie uns gegeben haben. Maria Bernotaschena ε, Ασχολείσαι εδώ και δεκαετίες με τη λογοτεχνία μέσα από διάφορες ιδιότητες, ως ποιήτρια και συγγραφέας εν γέννη, ως κριτικός και σχετικά προσφάτως ως ανθολόγος τις ανθολογία που αναφέραμε, «Πίση με πείσμα». Ένα βιβλίο που απορρέφει φυσικά μέσα από τη συστηματική ενασχόλησή σου όλα αυτά τα χρόνια με την σύγχρονη ελληνική ποιητική παραγωγή. Θα ήθελα να σε ρωτήσω πού ακριβώ τοποθετείτε μέσα σε αυτό το πλαίσιο η να σου με τη μετάφραση λογοτεχνικών έργων αλλά και μη λογοτεχνικών θεωρητικών βιβλίων. αναφέρω εδώ για όσου δεν το γνωρίζουν πιθανώ ότι έχει μεταφράσει μεταξύ άλλων δύο βιβλία του Γιούργιν Χάμπαμα για τι εκδόσει Κρήπτα και πιο πρόσφατα το 2018 το βιβλίο Ιδέα του Σοσιαλισμού του Άξελ Χόνετ για τις εκδόσει Πόλη. Όπω και ε, βιβλία για παιδιά. Ε, θέλω λοιπόν να σε ρωτήσω ποια ανάγκη, ποια ανάγκη σου έρχεται να καλύψει η μετάφραση. Και μια δεύτερη ερώτηση ε, που συνδέεται ίσω με την πρώτη. Ε, μια και δεν βιοπορίζεσαι κυρίω από τη μετάφραση και μεταφράζει επιλεγμένου τίτλου, ποιον ε, ρόλο έχουν παίξει στι μέχρι τώρα επιλογέ βιβλίων που έχει μεταφράσει, ή σχέσει συνεργασία σου με του διάφορου εκδότε, κατά πόσον είσαι δηλαδή ανοιχτή ή δεκτική απέναντι στις προτάσεις που έρχονται από έξω ή κατά πόσον προτιμάς κυρίως να φτενεργείς, να επιλέγεις δηλαδή εσύ τις μεταφράσεις με δικά σου προσωπικά κριτήρια και να προτιμήσεις βιβλία εσύ σαν ακούμε, Μαρία. Ναι, τώρα με ακούτε όμως, mm -hmm. καλησπέρα. Ε, θερμές ευχαριστίες και από μένα στο Ινστιτούτο ΓΕΤΕ και στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού για αυτήν την πρόσκληση και για όλη την πολύτιμη διοργάνωση. Παρακολούθησα ένα μέρος ήδη από την, από την πρώτη φορά. Ε, και καλησπέρα και στους συνομιλητές και σε όλους εσάς. Ε, λοιπόν, θα πω καταρχάς, Θέλω να, λίγο να συνεχίσω από εκεί που σταμάτησε ο Περικλής Δουβίτσας. Είναι αδύνατο να μην το κάνω, γιατί εγώ οφείλω την ύπαρξή μου στην εφέλη, από κάθε άποψη, και ως μεταφράστρια, και ως ποιήτρια, και ως κριτικός. Και μάλιστα, ακριβώς εκεί που το τοποθέτησε ο Περικλής ξεκινώντας, δηλαδή από αυτές τις μορφές κλειδιά, από αυτούς τους φοβερούς διαμεσολαβητές, που ήταν οι διευθυντέ των σειρών και παραμένουν, ε, έχω κάθε σεβασμό, ασφαλώς, για τους εκδότες που οι ίδιοι αποφασίζουν για όλα. Ε, αλλά εγώ ε, από χαρακτήρα αγαπώ πάρα πολύ τα δίκτυα και τις ομάδες. Και <coughs> όπως ο, ο Σαφέρης λέει ότι τα, μας είναι, τα λόγια μα είναι παιδιά πολλών ανθρώπων, είναι καλό και τα βιβλία μας <coughs> να θυμόμαστε ότι είναι παιδιά πολλών ανθρώπων. Εγώ έκανα το πρώτο μου βήμα στη μετάφραση και την πρώτη μου επαφή με την Εφέλη και τον πατέρα του Περικλή, τον Γιάννη, ε, μέσω του Παναγιώτη Κονδύλη και της σειράς που ξεκίνησε ο Παναγιώτης Κονδύλης ε, για τον σύγχρονο ευρω, ευρωπαϊκό πολιτισμό στην... Ε, άρα, είναι και μία αρχή απάντηση στην ερώτησή σου, Μαρίνα. Εκεί ήταν ε, από τη μεριά του εκδότη, δηλαδή του εκδότη μαζί με τον ε, σύμβουλο της έκδοσης, με τον διευθυντή της σειράς, ε, που ήρθε σε μένα η πρόταση για να μεταφράσω το βιβλίο του Burkhard, το στην Ιταλία. Από την άλλη μεριά αντίστροφα, επειδή η Νεφέλη έβγαζε το περιοδικό πίση που το διεύθυνε ο Χάρη Λαδηανό, ξεκίνησα εκεί να γράφω πήματα, να γράφω μετάφραση γερμανική πίσει και να γράφω και κριτική. Όλα λοιπόν ήταν στην ΕΦΕΛΗ. Η Νεφέλη ήταν, α το πούμε ανοιχτά, ένα μίνι εθνικό project εκείνη την εποχή. Έτσι. Δηλαδή, είχε τα πάντα και ακόμα τα έχει φυσικά, αλλά εγώ θεωρώ ότι δεν έχει αρκετά τονιστεί ο ρόλο. Τη Νεφέλης ιστορικά στα εκδοτικά μας πράγματα και το, το πώ θα τις οφείλουμε. <coughs> Είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση θεσμών που δεν διέθεται η πολιτική και ακόμα σε μεγάλο βαθμό δεν διαθέτει, ε, όμως ο, ο στο τομέα τα πρόσφερε απλόχερα και σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Ε, λοιπόν, να πω τώρα λίγο επί του, επί του προσωπικού αυτά που με ρώτησε Μαρίνα. Η μετάφραση είναι, κατά τη γνώμη μου, η πιο εντατική μορφή ανάγνωσης. Είναι η πιο εξαντλητική μορφή ανάγνωσης, που σημαίνει ότι είναι ένας τρόπος ακρέας απόλαυσης του κειμένου. Ε, ταυτόχρονα είναι και η βέλτιστη άσκηση για όποιον καταγίνεται με τη συγγραφή σε οποιαδήποτε εκδοχή της. Είναι η καλύτερη γυμναστική. Δεν ξέρω, βλέπω ο Άντριαν χαμογελά, ελπίζω ότι συμφωνεί μαζί μου. Ε, αλλά, επίσης, για μένα πια, για μένα ως Μαρία, με το όποιο γερμανικό background έχω, είναι και ένα ζήτημα ταυτότητας στη μετάφραση. Διότι με κάποιον τρόπο έχω δύο εαυτούς, έναν ελληνικό και έναν γερμανικό. Όσον λοιπόν αφορά τώρα τη μετάφραση της ποιησης, θα μιλήσω αρχικά για αυτή, η μετάφραση για μένα είναι και μια προσπάθεια να ενώσω αυτούς τους δύο εαυτούς. Είναι δηλαδή κατασκευή μια γέφυρα, είναι δοκιμή των υλικών, είναι η ευχαρίστηση του πειραματισμού. Και εκεί βέβαια οι προτάσεις γίνονται ως επιτοπλήστων από μένα προς τους εκδότες. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι και πάρα πολύ φυσικό. Ε, όσον αφορά τα θεωρητικά επιστημονικά βιβλία που κατά καιρού μεταφράζω, ε, αυτά οφείλονται ασφαλώς, αφενός, στην εμπιστοσύνη που δείχνουν οι εκδότες σε μένα. Στην περίπτωση του Κονδύλι που ήταν η πρώτη φορά δεν ήταν θέμα εμπιστοσύνη. Εκεί το πράγμα έγινε με τον ωραίο αυτό τρόπο που λέγεται αξιολόγηση. Μαζίτησε ο άνθρωπο, ζήτησε από του μεταφραστέ να δώσουν δοκιμαστικά και διάλεξε του μεταφραστέ του. Και μάλιστα θυμάμαι ότι μου είχε πει, τα διόρθωνε, και μάλιστα χειρόγραφα αυτά τώρα έτσι. Ε, μιλάμε για εποχέ πολύ ένδοξες Και μου είχε πει ε, όταν θα το πάρετε πίσω, αυτό που θα σα δώσω, το πρώτο κεφάλαιο, να μην τρομάξετε. Ε, μπορείτε να γίνετε μία πολύ καλή μεταφράστρια και μου με έδωσε πίσω ένα απολύτως κοκκινισμένο χειρόγραφο. Ε, ήταν ένα, θα, θα πω αμέσως τώρα, κάθε τέτοιο βιβλίο, λοιπόν, ιδίως εάν υπάρχει συνεργασία με επιστημονικό επιμελητή, και εγώ το θέλω αυτό στα επιστημονικά βιβλία και το ζητώ και όταν δεν υπάρχει, έχω τεράστιο άγχος, ε, για μένα είναι και ένα μινι-πανεπιστημιακό σεμινάριο. Ε, όταν τελειώνει, δηλαδή, βρίσκομαι πάντα λίγο πιο μπροστά από εκεί που βρισκόμουν πριν το ξεκινήσω. Επί τη ουσία, δε θα πρέπει να πω ότι η ποιήση, κατά τη γνώμη μου, συνομιλούσε και συνομιλεί πάντοτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο με τη φιλοσοφία και την κοινωνική θεωρία, που είναι οι τομεί από του οποίου μεταφράζω. Εμπνέεται η ποιήση από εκεί και με τη σειρά τη η ποιήση τροφοδοτεί τη φιλοσοφία και την κοινωνική θεωρία. Άρα, ο συνδυασμό είναι ιδανικός από κάθε άποψη. Εκεί οι προτάσεις ε, είναι από την πλευρά των εκδοτών προ εμένα και μέχρι τώρα πρέπει να πω ότι ήταν όλες παραπάνω από, από δελεαστικές και εύχομαι αυτό να συνεχιστεί. Δεν ξέρω αν απάντησα επαρκώς και αν κάτι έχω παραλείψει. Βεβαίως απάντησες. <laughs> Όχι μόνο επαρκώς, αλλά έθεση, νομίζω πολλά και ενδιαφέροντα ζητήματα. Κρατώ και τον τριπλό ορισμό της... Μετάφραση ω ε, τρόπο ακραία απόλαυση του κειμένου, λογοτεχνική άσκηση και συγκρότηση ε, ταυτότητα. Μου άρεσε πολύ και νομίζω ότι εκφράζει πολλού από εμά. Κύριε Δουβίτσα, ε, μία επόμενη ερώτηση προ εσά. <κυρίζει> Ποια είναι τα σχέδια για το μέλλον ε, των εκδόσεων ΕΦΕΛ όσον αφορά ειδικά το πεδίο τη μεταφρασμένη λογοτεχνία. Σκοπεύετε να κάνετε ένα περαιτέρω άνοιγμα προ την ξένη σύγχρονη λογοτεχνία ή κυρίως να επεκτείνεται τον κατάλογο της ε, κλασικής ξενής λογοτεχνίας, προχωρώντας παράλληλα και σε κάποιες επανεκδόσεις, επανατυπώσεις εξαντλημένων τίτλων. Ναι, στο πλαίσιο που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, δηλαδή ακόμα μέσα στην πλήρη αναστάτωση που έχει προκαλέσει η πανδημία, είναι πολύ δύσκολο να κάνω συγκεκριμένες προβλέψεις και εξαγγελίες. Η πρόθεση μου πάντω είναι να καταφέρω μια επανεκκίνηση τη σειρά μεταφρασμένης μεταφρασμένη λογοτεχνία με του όρου όμω που είχα ήδη θέσει στα χρόνια που εγώ δραστηριοποιήθηκα στην ΕΦΕΛΙ από το 2003. Δηλαδή, μια ισορροπημένη σειρά και με νέε μεταφράσει σημαντικών κλασικών έργων, οι οποίε ε, λείπουν ακόμα κάποιε, νομίζω, αλλά και με επιλογέ από τη σύγχρονη παραγωγή που, να πω την αλήθεια, ε, τι φοβάμαι ακόμα, γιατί η ΕΦΕΛΙ είναι ένα μικρό εκδοτικό οίκο όσον αφορά τη την μεταφρασμένη ξένη λογοτεχνία τα τελευταία δέκα χρόνια τουλάχιστον. Και θα ήθελα να είμαι πολύ προσεκτικός. Από την άλλη, ε, αν δεν τολμήσει κανείς ε, στη σύγχρονη λογοτεχνία, δεν ε, αξίζει και πολύ να έχει σειρά σύγχρονης λογοτεχνίας. Οπότε, ε, ε, είναι κάτι που αν θέλετε αισθάνομαι ε, την ανάγκη να το κάνω, ότι είναι επιτακτική ανάγκη για μένα να καταφέρω να δραστηριοποιηθώ σωστά και καλά πάλι στην, στην ξένη λογοτεχνία, τη σύγχρονη ξένη λογοτεχνία και ελπίζω ότι θα τα καταφέρω. Σα ακούμε. Α, so, jetzt. OK. Vielen Dank, Περκλή. Αδριαν, ένα μήνυμα, τώρα έχω ich das verloren. Ja, ich wende Ähm, bei der Parasitenpresse sind bisher zwei Bücher mit Lyrik aus Griechenland erschienen. Es geht erstens um die bereits erwähnte Anthologie aktueller griechischer Lyrik, äh, Kleine mhm. Tiere zum Schlafen", die du zusammen mit Vassiliki Gnithaki herausgestellt hast. Und zweitens ums, um das erste Buch einer jungen Dichterin, Vanais Shiosu, äh, Nützliche Kinderspiele das ins Deutsche von Elena Palanzar und der Gruppe Lexis übertragen wurde. Ein mhm. drittes Buch aus dem Griechischen ist in Vorbereitung. Das habe ich auch bereits erwähnt, das Langgedicht Weg für Homs von Yazra Khaled. Außerdem habt ihr aber auch Übersetzungen aus anderen sogenannten kleinen Sprachen oder kleinen Literaturen mhm. veröffentlicht, wie zum Beispiel aus dem Lettischen, aus dem Mazedonischen, aus dem Norwegischen und so weiter. Ich möchte dich also fragen, ob das eine bewusste Entscheidung war, Autorinnen, die in solchen kleinen, so, in solchen kleinen Sprachen schreiben, äh, zu unterstützen. Und ob du denkst, dass die kleinen Literaturen äh, eine besondere Aufmerksamkeit und Unterstützung überhaupt brauchen. Oder ist das Konzept einer national definierten Literatur deiner Meinung nach äh, eher längst überholt? Und was dich eher interessiert, sind Autorinnen, die unabhängig von dem Land, aus dem sie kommen oder aus der Sprache, in der sie schreiben, gut zum Verlagsprogramm passen. Ja, danke für die Fragen. Da sind schöne Aspekte drin. Also zum einen stimmt das. Wir haben halt auch weiter vor, auch griechische Autorinnen und Autoren vorzustellen. Ein Land ist in Vorbereitung, es gibt halt auch zwei weitere Vorschläge, die eigentlich hier schon, äh, schon auf, ähm, ja, auf, dem, auf dem Stapel für die Zukunft liegen und wir die halt auch gerne ähm, machen würden. Aber es hat alles seine Zeit und ähm, wir, ähm, wir machen auch, so wie äh, Periklis ähm, das gesagt hat, wir machen auch kleine Schritte und ähm, Auch gerade diese Zeit ist natürlich auch eine Zeit der Unsicherheiten und man muss immer alles, ähm, ja, alles sorgfältig abwägen und dann auch manchmal auch sehr spontan handeln und sagen, okay, das können wir jetzt gerade tun, das macht Sinn und äh, andere Sachen nicht. Die kleinen Sprachen, ich meine, ja, ähm, die haben halt vielleicht einen Vorteil für uns als kleiner Verlag, dass sich die großen Verlage nicht darum kümmern und die nicht interessant finden. Aber ich glaube, das Problem, was halt so bei den kleinen oder kleineren Sprachen, bei Griechisch kann man ja gar nicht von kleiner Sprache sprechen, da man, also das Problem wird da halt besonders deutlich. Das, das ist, gilt aber auch für die großen Sprachen, Englisch, Französisch oder Spanisch. Das ist eigentlich die, ähm, das Interesse an, an ungewöhnlicher Literatur, wie Lyrik es ist oder wie ähm, Kurzprosa oder experimentelle, ähm, experimentelles Schreiben ist, dass das eigentlich nicht stattfindet bei anderen Verlagen. Und ähm, wenn wir zum Beispiel ähm, Lyrik ähm, aus Spanien machen, wo man denken könnte, da müsste es ja jede Menge auch Übersetzungen im, im Deutschen geben. So ist das nicht der Fall, was ähm, was jüngere Autorinnen und Autoren betrifft. Und das gilt halt für viele viele Länder. Ähm, und ähm, klar, wir können halt nicht alles machen, das geht halt nicht. Aber wir ähm, merken eigentlich, dass das halt äh, bei vielen Ländern das ähnliche Problem ist, dass man ähm, eigentlich viel zu wenig an Übersetzungen hat und Übersetzern und Übersetzerinnen sehr dankbar sein muss, dass sie halt so als Botschafter, ähm, wie Anopi das am Anfang gesagt hat, ähm, dass es sie gibt und uns auch ähm, das vermitteln, weil sie natürlich beide Sprachen, beide Länder kennen und ähm, irgendwie ja, natürlich auch ein Gespür dafür haben, was, was ist jetzt zwar ein guter Text in der eigenen Sprache, aber was könnte halt auch gut funktionieren in einer anderen Sprache. und ähm, Und das andere, was du auch an, ansprichst, ähm, ist natürlich so etwas, dass ähm, Dichter, Dichterinnen heutzutage ähm, lösen sich natürlich auch von diesen nationalen Kategorien. Es gibt halt immer wieder und auch immer mehr Autorinnen und Autoren, die, ähm, weil sie natürlich verschiedene Sprachkenntnisse haben, halt auch auf verschiedenen ähm, in verschiedenen Ländern unterwegs sein können. Ähm, und ähm, ich, wir haben halt auch Autoren im Programm, die ähm, zum Beispiel Kinga Todt ist eine Autorin, die eher von, einer, von der Performancekunst kommt, äh, eine Ungarin, die äh, teilweise in Deutschland lebt oder in deutschsprachigen Ländern, ähm, aber eben auf Ungarisch, Deutsch und Englisch unterwegs sein kann und ähm, eigentlich so diese nationale Zuschreibung ähm, trifft da halt überhaupt nicht mehr zu und ähm, ich glaube, dass das ist so ein, eine Entwicklung, die halt auch immer mehr ähm passiert. denke ich auch. Danke schön für deine Antwort. Maria, ähm Mesa sto synolo tou metafrastikou ergou des pozi asfalosi ergaseias tou Panos Torilke. Έχεις δημοσιεύσει, όπω ανέφερε και στην αρχή, τη μετάφραση του εμβληματικού έργου του Ρίλκε και Ελεγίες του Ιντουίνου στι εκδόσει Πατάκη. Ε, Επίση, στι εκδόσει Νεφέλη, το βιβλίο Κισμέτ, 13 Ιστορίες Αγάπης» που περιέχει σύντομε νεανικέ αφηγήσει του Ρίλκε. Ενώ στο περιοδικό Ποιητική, έχεις, μετα... έχεις δημοσιεύσει τμηματικά τη μετάφρασή σου ενό άλλου κορυφαίου έργου του Ρίλκε, των Σονέτων στον Ορφέα. Ε, στο ίδιο περιοδικό, στην ποιητική, αλλά και παλιότερα στην ποιησή, ε, έχει δημοσιεύσει και μεταφράσει άλλων ποιτών και πιτριών. Θα έλεγε ότι η μετάφραση τη ποιησή, επειδή ακριβώ συγκροτεί ένα ιδιαίτερο πεδίο που δεν συμβαδίζει με τους οικονομικού όρους της αγοράς του βιβλίου, ε, αναβαθμίζει τον ρόλο των μεταφραστών που επιλέγουν συνήθω οι ίδιοι με βάση προσωπικά καλλιτεχνικά του ζητούμενα ποιου ποιητέ θα μεταφράσουν. Ε, και πώς κρίνεις, μια δεύτερη ερώτηση, συναφή, ε, ως προς την προώθηση της ξένης σύγχρονης ποίησης την ε, παράλληλη ύπαρξη και λειτουργία των λογοτεχνικών περιοδικών, περιοδικών ποίησης, όπως είναι η ποιητική ή το φάρμακο. Ε, πώς διαμορφώνεται λοιπόν αυτό το πεδίο, από τη μία των περιοδικών και από την άλλη των εκδοτικών οίκων, μεγαλύτερων ή μικρότερων που αποφασίζουν να εντάξουν και αυτοί κάποιου τίτλου σύγχουνε ξανήση στο πρόγραμμά του. Θεωρείται ότι υπάρχουν σημαντικέ ελλείψεις από την πλευρά των εκδοτικών οίκων, και ότι οι Έλληνε εκδόσει θα έπρεπε να γίνουν πιο τολμηρε στι επιλογέ του, ή θεωρεί ότι αυτό το κενό που πιθανό να υπάρχει, καλύπτεται από τα περιοδικά πίσει, από τα λογοτεχνικά περιοδικά. Που Απευθύνονται εκ των πραγμάτων σε ένα πιο περιορισμένο αναγνωστικό κοινό. Μαρία, το μικρόφωνο σου. Είναι, είναι πολλές οι ερωτήσει. Θα προσπαθήσω να, να τις απαντήσω όλε. Ε, λοιπόν, εάν κάτι παραλείψω, μπορεί να, να μου το επισημάνεις και να επανέλθω. Λοιπόν, σε σχέση κα, καταρχάς, σε τα σωνέτα στο μορφέ δεν τα έχω ολοκληρώσει ακόμα. Το πηγαίνω σιγά σιγά. Όπω άλλωστε και οι αλληλίε του Ντουίνο, είχαν ξεκινήσει πρώτα ε, σαν μια διαδικασία σε εξέλιξη, την οποία δημοσίευσα στο, στο περιοδικό ποιητή. Και ε, ε, χρωστάω ευγνωμοσύνη στην ύπαρξη των περιοδικών ασφαλώ τη ποιητή και τη ποιητική τώρα, που δίνει αυτή την ευκαιρία σε να μεταφραστή. Εγώ το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό, ειδικά σε κάτι τόσο δύσκολο και τόσο ρυψοκίνδυνο όπως είναι η μετάφραση της ποιήσης, είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε τη δυνατότητα ε, να δημοσιεύουμε ε, ας πούμε, στο, με τον κάπως ανεπίσημο τρόπο που είναι η δημοσίευση σε ένα περιοδικό, να θέτουμε σε συζήτηση δηλαδή τη δουλειά, να παίρνουμε γνώμες, πριν προβούμε ε, στην, στο να βγάλουμε ένα βιβλίο, έτσι, που είναι κάτι οριστικό και ανετάκλητο, ας το πούμε έτσι. Άρα είναι και ένα τέτοιος ρόλος που επιτελούν τα περιοδικά, πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, αν με το αναβαθμίζει, ρωτάς, Μαρίνα, αν αναβαθμίζεται ο ρόλος, ας πούμε, των μεταφραστών που προτείνουν ποιηση. Γιατί είχαμε πει και προηγουμένως ότι στην ποιηση κυρίως, κυρίως είναι οι μεταφραστές που συχνά είναι και ποιητέ οι ίδιοι, οι οποίοι προτείνουν τη μετάφραση άλλων ποιητών. Μολονότι το Kismet βέβαια ήταν πεζό, αλλά κάτι, ήταν πρόταση του περικλίδου Βίτσα το κισμέ του του Ρίλ, και ήταν μεγάλη, μεγάλη απόλαυση μεταφραστική για μένα. Ε, λοιπόν, αν με το αναβαθμίζει, εννοούμε ότι τους δίνει μεγάλη πρωτοβουλία, ασφαλώς θα απαντήσω καταφατικά. Ασφαλώς δίνει μεγάλη πρωτοβουλία και μεγάλη ευθύνη στους, στους ποιητέ και στους μεταφραστές. Από την άλλη, βέβαια, πρόκειται για μία φάβα που έχει λάκκο, ε, Δηλαδή, η μετάφραση της ποιησης, όπως ξέρουμε όλοι, είναι μια υπόθεση αρκε, με αρκετό ρίσκο που μπορεί να εκθέσει έναν μεταφραστή και η ποιητική ιδιότητα, εδώ θα με μιλάω και λίγο ως κρυπικός, η ποιητική ιδιότητα, αν χρησιμοποιείται επιπόλαια για να υποστηρίξει τη μεταφραστική, κινδυνεύει να συνεκτεθεί μαζί της και μάλιστα καμιά φορά σε βαθμό μη αναστρέψιμο. Εγώ είμαι, είμαι παλιά, ε, κακιά τη πιάτσα, οπότε τα λέω χωρίς να φοβάμαι αυτά τα πράγματα. Ε, δηλαδή, το αφήστε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν, έχει και προβλήματα. Και μερικές φορές ε, τα προβλήματα όντω εκθέτουν, ειδικά όταν καταπιάνεται κανείς με, με μεγάλα έργα. Ε, τώρα, όσον αφορά την Ελλάδα και τα λογοτεχνικά περιοδικά της Ελλάδας, καταρχάς εδώ θα πρέπει να πούμε κάτι που το μάθαμε, εγώ το έμαθα στη Γερμανία, το έμαθα από τους φίλους Γερμανούς, Ομοτέχνου, μεταφραστέ, κριτικού κτλ. Στην Ελλάδα διαθέτουμε λογοτεχνικά περιοδικά δυσανάλογα υψηλή ποιότητα και συνέπεια στον τομέα τη ποιήση, ειδικά στον τομέα τη ποιήση. Αν σκεφτούμε τα μέσα που διαθέτουμε ω χώρα και το εξαιρετικά περιορισμένο κοινό, το αναγνωστικό. Έτσι, μιλάω για την ποιητική, την, την πρώην ποιήση, που είναι αδιάλειπτη πορεία από το 1993 μέχρι σήμερα. Μιλάω για το φάρμακο ασφαλώ αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε και θεσμούς που δεν είναι περιοδικά, είναι όμως φόρα, δίκτυα, όπως είναι το «Μεταλόγια γίνεται» του Παναγιώτη Ιωαννίδη, που και εκεί γίνονται εκδηλώσεις που υπάρχουν παραγγελίες μεταφράσεων. Δηλαδή, ουσιαστικά, παρουσιάζεται ένα μεταφραστικό εργαστήριο έτσι, και μετά ακολουθεί δημοσίευση στο The Books Journal. Και εκεί, λοιπόν, έχουμε μια συστηματική δουλειά μετάφρασης τη πλήσης και δημοσίευση. Άρα, λοιπόν, Έχουμε λοιπόν, με αυτά όλα, παρέχεται στους Έλληνες και τις Ελληνίδες ποιητές, μεταφραστές και αναγνώστες, ένα φόρουμ που είναι και σταθερό και υψηλής ποιότητας. Τώρα, εγώ πάντοτε παροτρύνω τους νεότερους, ας πούμε, όταν θέλουν να μεταφράσουν, να κάνουν πρώτα μία δημοσίευση σε ένα περιοδικό. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ καλό αυτό, εξήγησα τους λόγους. Για τους εκδότες, Πιστεύω ότι και πάλι, τηρουμένων των αναλογιών, ε, υπάρχει καλή υποδοχή και υποστήριξη, ε, ειδικά όταν ο μεταφραστής ή μεταφράστρια έχουν πείσει και αποδείξει ότι ξέρουν τη δουλειά και όταν ο ποιητής ή η ποιήτρια που προτείνεται, ε, επίσης πληρεί κάποιες προϋποθέσεις. Πρόσφατα είδαμε ότι πήρε η Λουίζε προσφατα ειδαμε οτι πηρε η Λουίζα γκλικ το βραδείο Νόμπελ, είπαν όλοι, μα δεν την ξέρει κανένα. το είπαν πολλοί Έλληνες αυτό, Δυστυχώ και άνθρωποι των γραμμάτων το είπανε, Χρειάστηκε να του υπενθυμίσουμε ότι στα περιοδικά αυτά υπήρχε γκλικ και ότι υπήρχε ήδη βιβλίο υπό έκδοση προτού συζητηθεί οτιδήποτε για τον Νόμπλ. Το οποίο βιβλίο ήδη έκανε τώρα και τη δεύτερη του έκδοση. Θέλω να πω, δηλαδή, επειδή υπάρχει γενικά μια τάση εγκρίνα, ε, και είμαστε μια μικρή γλώσσα και μια μικρή χώρα. Σε αυτή τη μικρή γλώσσα και τη μικρή χώρα έχουμε πάρα πολλού τίτλου. Ε, Συγκριτικά ε, μεταφρασμένη λογοτεχνία. Είναι και φυσικό. Οι μικρέ γλώσσε είναι πιο ανοιχτέ στη μετάφραση. Είναι γνωστό αυτό. Είναι πιο εύκολο να έχουμε πολλέ μεταφράσει στα ελληνικά από το να έχουμε πολλέ μεταφράσει ξένη λογοτεχνία σε μια πολύ ισχυρή γλώσσα, όπω είναι α πούμε τα αγγλικά. Έτσι, δεδομένου που είναι πολύ πιο κλειστή, γιατί είναι αρκετά περισσότερο αυτά αυτάρκη. Λοιπόν, φυσικά θα, τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα αν υπήρχαν περισσότεροι θεσμοί. Από την πλευρά του κράτου που να το υποστηρίζουν αυτό. Ήδη γίνονται πολύ καλέ προσπάθειες από το Ελληνικό δρυμα Πολιτισμού. Το, την πλατφόρμα αυτή την περιμένουμε με μεγάλη ανυπομονησία, ε, κυρία Χατζηγεωργίου. Ε, αλλά βέβαια χρειαζόμαστε θεσμού με μόνιμη παρουσία, χρειαζόμαστε υποτροφίε. Αυτά όλα δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν οι εκδότε. Και πάλι λοιπόν νομίζω ότι οι εκδότε κρατάνε ψηλά τη σημαία μαζί με του μεταφραστέ και του ποιητέ. Ευχαριστώ πολύ, Μαρία. Εδώσε μια εμπεριστατωμένη εικόνα νομίζω τη δουλειά που γίνεται και υπογείως και τη ύπαρξη όλων αυτών των φορέων μεταξύ άλλων και των δικτύων, για κάνει πολύ καλά που τον ανέφερε στην παρέληψή μου, όπω είναι το με τα λόγια γίνεται. Και η περίπτωση τη Λουίζα Κλικ είναι πρόσφατη, αλλά είναι και ενδεικτική νομίζω όλη αυτή τη δουλειά που προπάρχει και βγαίνει κάποια στιγμή προ τα έξω ή γίνεται προσβάσιμη σε ένα πιο ευρύ Αλλά δεν πάβει να έχει υπάρξει και να ε, αποφέρει καρπού. Κύριε Δουβίτσα, μια τελευταία ερώτηση έχω προ εσά. Ε, θα θέλατε να μα πείτε δύο λόγια για την ηλεκτρονική πλατφόρμα Fair την οποία διευθύνεται, διαχειρίζεστε. Που είναι μια σύγχρονη πρόταση αναβάθμιση, αναβάθμιση του περιβάλλοντο ε, ανάγνωση σύμφωνα με τι απαιτήσει και τι προκλήσει τη εποχή μα, αλλά και παρουχή υπερισώνων τόσο προ του δημιουργού ε, του βιβλίου όσο και του επαγγελματίε στον χώρο του βιβλίου. Ε, συγκεκριμένα στο πλαίσιο τη παρούσα συζήτηση που κάνουμε σήμερα θα ήθελα αν μπορείτε να μα πείτε ειδικότερα κατά πόσον το Φερτα απευθύνεται και στου μεταφραστέ λογοτεχνία και με ποιον τρόπο ή αν είναι περισσότερο προσανατολισμένο ανατολισμένο προς την πρωτότυπη συγγραφική-ελληνική παραγωγή. Έχετε φέρει ναι. και κάποιο πτυκό υλικό που θέλετε να μας δείξετε. Ναι, ναι, θα παίξει, θα παίξει λογικά αυτόματα όσο μιλάω. Ε, το project αυτό του Φερίδι είναι μια πλατφόρμα υπηρεσιών για τον χώρο της ανάγνωσης και του βιβλίου, όπως είπατε, και απευθύνεται τόσο σε αναγνώστες, όσο και σε συγγραφείς, εκδότες και βιβλιοπόλες. Ε, το οικοσύστημα του βιβλίου, όπω το καταλαβαίνω εγώ τουλάχιστον είναι αρκετά περίπλοκο, οπότε η ανάγκη δημιουργία ευέλικτων λύσεων νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντική. Η πλατφόρμα αυτή λοιπόν προσφέρει εργαλεία για όσο δυναμιά, όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη των αναγκών του χώρου του βιβλίου και έχει ένα σαφή προσανατολισμό στο μέλλον και σε λύσει που βασίζονται στι δυνατότητε που προσφέρει η τεχνολογία, αλλά και η γνώση του αντικείμενου βιβλίου και πώς φτιάχνουμε δηλαδή ένα βιβλίο και γιατί φτιάχνουμε ένα βιβλίο. Για μένα το βιβλίο σε αυτή την, την ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι πάντα στον πυρήνα σε ό,τι κάνουμε και σε ό,τι προτείνουμε ως λύση. Η Φερίτ λοιπόν δημιουργήθηκε 5-6 χρόνια πριν, το 15 προς 16, από την ανάγκη να υπάρξει στο χώρο της ανάγνωσης μια δίκαιη, λειτουργική και όσο το δυνατόν πιο ουδέτερη κοινή υποδομή. Οπότε προτείνει βιώσιμε λύσει για μια σειρά σημαντικών θεμάτων που αφορούν και του αναγνώστε, αλλά και του δημιουργού, συγγραφεί ή μεταφραστέ. Που είναι για μένα οι δύο σημαντικοί, βασικοί πόλοι του οικοσυστήματος του βιβλίου, αλλά και όλου του άλλου που βρίσκονται ενδιάμεσα και είναι απαραίτητοι για τη σωστή λειτουργία του κύκλου, όπω είδαμε πριν λίγο στι εικόνε. Ήδη στα δύο πρώτα χρόνια λειτουργία τη πλατφόρμα, φτιάξαμε λειτουργικά μοντέλα, δηλαδή μακέτε. Που μπορούν να καλύψουν διάφορε ανάγκε του τελεστόνου βιβλίου και τα δοκιμάσαμε λίγο ή περισσότερο. Τώρα για το 2021 και το 2022, η πλατφόρμα θα επικεντρωθεί στη μικρή παραγωγή έντυπων βιβλίων υψηλής ποιότητα. Γιατί φτιάχνει δικό τη εργαστήριο βιβλίων στην Τίνο, αυτή τη στιγμή, και, και τη φιλοξενία ψηφιακού υλικού γύρω από τα βιβλία αυτά. Ένα νέο εγχείρημα τώρα που δείχνει ακριβώ την ευκολία που προσφέρει η πλατφόρμα είναι αυτό που βλέπουμε τώρα, το Greek Studies Now. Αυτό είναι ένα δίκτυο που οργανώνεται από τις Ελληνικές έδρε των Πανεπιστημίων της Oxford και του Άμστερνταμ. Συζήτησαν μαζί μας και τελικά αποφάσισαν το δίκτυο να φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα μας με ένα ανεξάρτητο site, που έχει πολύ υλικό ήδη online, θα το βλέπετε όσο περιεγούμαστε εκεί, όσο μιλάω, και είναι πάρα πολύ ενεργό με εκδηλώσεις και δημοσιεύσεις κάθε μήνα. Όσον αφορά τώρα τους μεταφραστές που, που μου είπατε, τι θα μπορούσαμε να σκεφτούμε, τι θα μπορούσα να σκεφτώ. Έχοντα την εμπειρία τη πλατφόρμα αυτή και των δικών μα δυνατοτήτων, δηλαδή της εκδόσεις, των εκδόσεων εφέλη που είναι πίσω από όλη αυτή την πλατφόρμα τα τελευταία πέντε χρόνια, νομίζω ότι μπορούμε να φιλοξενήσουμε ένα δίκτυο παρόμοιο με αυτό που βλέπουμε τώρα με τον Greek Status Now. Δηλαδή, ένα δίκτυο που θα έχει μια κεντρική οργάνωση, που δεν θα είναι μέσα σε, σε εμά, στο δικό μα εκδοτικό οίκο, μια που. Που είμαστε εδώ, ας πούμε, το παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το Ελληνικό δρυμα Πολιτισμού να συντονίσει ένα πλαίσιο δράσεων, οι οποίε θα φιλοξενούνται στην πλατφόρμα, θα ένωναν τα Ινστιτούτα των Ξένων Χωρών, όπω το Ινστιτούτο Γκέτε που μα φιλοξενεί σήμερα, και θα υποφελούνταν από την ευρεία εμβέλεια τώρα των υπόλοιπων project που είναι ήδη στην πλατφόρμα. Γιατί επάνω εκεί είναι και η Νεφέλη, είναι και το Περιοδικό Χρόνο, είναι και πάρα πολλά project για μικρά για audiobooks κλπ. κλπ. Έτσι λοιπόν. Η πλατφόρμα αυτή δημιουργεί αβίαστα δικτυώσει μεταξύ των project και συνδέσει που διαφορετικά χρειάζονται πολλούς πόρους και πολλή δουλειά για να γίνουν, αν ταις δί κανείς ως ένα μοναδικό project και έναν μοναδικό διοργανωτή. Οπότε εμεί είμαστε ανοιχτοί για συζήτηση, αλλά θα πρέπει να είναι ένα project με, μήνυμο, με μία μήνυμου κεντρική οργάνωση. Να μην ζητάει από εμά να κάνουμε τη δουλειά της οργάνωσης, ώστε να ξέρουμε ότι θα υπάρχει υλικό, αλλά και συνέχεια θα υπάρχουν στόχοι για τη συνέχεια του υλικού αυτού και των δράσεων και έτσι να επιλέξουμε και εμεί να τα υποστηρίξουμε σε βάθος χρόνου. Δηλαδή εγώ χρειάζομαι project τα οποία θα έχουν βάθος πενταετίας ή δεκαετίας μπροστά του, για να επιλέξω σε μια τέτοια περίοδο να το υποστηρίξω και να συνεργαστώ. Οπότε είδατε το υλικό στο Greek Studies Now που έπαιζε όσο μιλούσα, μπορείτε να επισκεφτείτε το, το site και όλο αυτό το υλικό που είναι αυτή τη στιγμή online και είναι τεράστιο. Ε, σκεφτείτε ότι το site αυτό ξεκίνησε πριν από δύο μήνες. Οπότε, γι' αυτό σας έδωσα αυτό το παράδειγμα, για μένα τόσο ενεργά πρέπει να είναι τα εγχειρήματα που ξεκινούν αυτή τη στιγμή και για τη μετάφραση.